لیکن اتنا ہے کہ دربار سے حاضری دے کے میں واپس آ رہا تھا بالکل میرے پیچھے ان دو, دو نوجوان لڑکے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کیا گفتگو تھی یا میرے کو نا وہ فلانے کی بیٹی کا نمبر ہے اور میں نے اسی گاڑی سے لیا تھا اور میں اس سے باتیں بھی کرتا ہوں تجھے بھی دوں کہنے لگا نہیں میرے پاس تو پہلے دس موجود ہیں وہ کہنے لگا میرے پاس پہلے ہی دس موجود ہیں